السلام عليكم ورحمة الله أيها الكرام انتشر اليوم خبر كالتالي جامعة هارفرد تصنف القرآن كأفضل كتاب للعدالة يا ترى ما صحة هذا الخبر وما أهميته بداية الخبر غير صحيح وإنما ببساطة في مدخل جامعة هارفرد هناك اقتباسات منوعة عن العدالة من النصرانية والإسلام وأقوال فلاسفة ومشاهير كنيلسون مانديلا وغيره وكانت ترجمة آية من سورة النساء من ضمن هذه الاقتباسات، الآية هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وهذا الكلام هذه الآية مكتوبة من زمان، معلقة في المدخل في مدخل إحدى الكليات من زمان. أحد المواقع الإخبارية الأجنبية واسمه The Islamic Information نشر هذه الحقيقة تحت عنوان مضلل تماما للأسف العنوان Harvard University ranks Quran as the best book for justice Harvard University ranks Quran as the best book for justice يعني جامعة هارفرد تصنف القرآن كأفضل كتاب للعدالة تدخل على الخبر، تقرأه، فلا تجد أيّة إشارة إلى هذا التصنيف كأفضل كتاب العدالة، وإنما حديث عن الاقتباس الذي ذكرناه عن آية سورة النساء، ومع ذلك. فللأسف، هذا الخبر الذي نشر من أسبوع، تلقفه عددٌ من الصحف العربية، وبعض الشخصيات، وبعض الإخوة الفضلاء الذين أخذوه ونشروه دون انتباه. والبعض نشره بعنوان دراسة جديدة من جامعة هارفرد تصنف القرآن كأفضل كتاب للعدالة. بداية يا إخواني مؤلم جدا أن نصل نحن المسلمين إلى حد أننا نبحث عمن يقول لنا نعم كتابكم صحيح وهو كتاب عدالة. القرآن يا جماعة لا يكتسب مصداقيته من مديح البشر له. قال الله تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ستقول لي لكن غير المسلمين لا يصدقون اصلا انه كتاب الله فكيف تقول لي خاطبهم بان الله يشهد لكتابه اقول لك الله عز وجل لما يقول لكن الله يشهد بما انزل اليك ايش معناها يعني الله يشهد على صدق كتابه بما أودعه في هذا الكتاب من دلائل تقنع كل صاحب فطرةٍ سليمة وقلبٍ سليم وعقلٍ سليم أنه كتاب الله أنزله بعلمه هذا الكتاب يحتوي من علم الله ما يدل على أنه كتاب خالق الكون والحياة حقاً يعني القرآن يحمل أدلة صدقه في طياته ومش محتاج شهاده لا من جامعه هارفارد ولا من رايس ولا من كامبريدج ولا من اكسفورد ولا من غيرهم ثانيا يا اخواننا، عندما كتب كتبت ترجمة هذه الآية على أحد من داخلها لم تكتبها على أنها كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل, الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإنما على أنها إحدى الاقتباسات التي يؤمن بها بعض الناس. وكتبتها، كتبت الآية تحت مقولة لعالم اللاهوت النصراني أوغستين، ومعها عشرات الاقتباسات لأشخاص منوعين، فنحن المسلمين لا يعنينا أن يدرج أي كلامٍ من كلام الله ضمن الحكم والمقولات البشرية ثالثاً يا كرام افترض أن هارفرد في يوم من الأيام قالت عن القرآن أنه أفضل كتاب للعدالة طيب وكان ماذا؟ ومن ثم ماذا؟ وإيش يعني؟ وسوت؟ وبماذا يهمنا هذا؟ هل أنت كمسلم تبني إيمانك على ما تقوله هارفرد؟ هل مجموعة من البشر في هارفرد هم من يحكم ويقرر أن كتاب الله في المرتبة الأولى أم الثانية؟ ام في الثالثه ولا في العاشره طيب اذا حضرتك بنيت يقينك في دينك على مثل هذه الاخبار او حتى قلت لي لا انا مش باني يقيني على هذه الاخبار بس بصراحه بتزيد ايماني ايش حيكون حالك يا استاذ اذا في يوم الايام راحت هارفرد خلت كتاب هندوسي ولا بوذي في المرتبه الاولى واخرت مرتبه القران ولا لو طلعت هارفرد دراسه تنتقد احكام اسلاميه وتقول انها غير عادله ولا انسانيه ايش حتعمل حضرتك حترتد حتسيب دينك حتشك في دينك رابعا يا اخواني الحفاوة الشديدة بمثل هذه الأخبار يعني وكأننا نعتبر هاردرد وغيرها من المؤسسات الأكاديمية جهات نزيهة محايدة مصدقة علمية وهذا طبعاً باطلٌ تماماً الجامعات مسيّسة والعلم الرصد التجريبي الساينس مسيّس والدراسات الاجتماعية مسيّسة خاصةً كل هذا مسيس خاصةً فيما يتعلق بالأخلاق والموقف من الإسلام والأيديولوجيات وما إلى ذلك وقد أثبتنا ذلك في حلقات كثيرة من رحلة اليقين مثل حلقة تزييف العلم الشذوذ مثالاً خامساً يا أخوانا الآن الغرب قيامه العليا المطلقة الحاكمة هي الحرية والمساواة وبالتالي لن يحكم على القرآن أنه في المرتبة الأولى من خلال أنه كتاب حق وعدل، نحن قيمنا الحق والعدل، وهم قيمهم الحرية المساواة، وبالتالي القرآن عندهم ظالم وليس مساوياً، ولا يسمح بالحريات المطلقة، فلا تتوقعوا أن يعتبروا القرآن مقدماً في المرتبة الأولى حسب مقاييسهم الباطل التي بيّن بطلانها في مواطن كثيرة. سادساً يا كرام، يمكن حد يقول إحنا فرحانين من باب والفضل ما شهدت به الأعداء وشهد شاهد من أهلها تأكدوا تماماً يا كرام إن الشهادات المنصفة للإسلام تأتي كفلتات من أفراد لا كدراسات ولا نتائج معلنة من مؤسسات كبرى وحتى شهادات الأفراد كثيراً ما تكون ملغومة ملغومة فيها ثناء على شخص النبي مثلاً عليه الصلاة والسلام باعتباره شخصاً ذكياً مؤثرا قياديا والرساله المبطنه انه استطاع ان يجمع الاتباع حوله بقوه شخصيته وشده اقناعه لا لربانيه رسالته ليس لان الاسلام حق مثل هذه الرسائل المبطنه واضح جدا في كلام امثال الكاتبه كارين ارمسترونغ في وثائقيه محمد ذا ليجاسي اوف ا بروفيت محمد ميراث نبي كان واضحاً تماماً أنها تريد أن توصل للناس رسالة محمد عظيم محمد ذكي محمد شخصية جذابة لا آه. طبعا ونبي؟ لا طبعاً مش نبي لا طبعاً مش نبي إذن الإسلام جذب الأتباع وأقنع الناس ليس لأنه دين الله ولا لأنه وافق الفترة لكن لقوة شخصية محمد طب سمعت بالكتاب الذي كتبه اليهودي مايكل هارت بعنوان uh, The 100 A ranking of the most influential persons in history يعني المئة وترتيب ال100 بعدين عنوان الفرعي ترتيب لأكثر مئة شخصية مؤثرة مؤثرة في التاريخ من أول شخص؟ محمد صلى الله عليه وسلم وإحنا كمسلمين فرحانين تصور مايكل هارت الكاتب الأمريكي اليهودي يقول عن نبينا أنه رقم واحد سوات يا حبيبي ومن ثم ماذا يعني؟ وليش مبسوط حضرتك أوي؟ هل تعلم أن مايكل هارت هذا هو نفسه؟ الذي في عام 2007 أو 2009 الآن ناسي بصراحة لكن يعني بعد كتابه كتابي هذا بفتره طويله دعا لمؤتمر لحمايه الميراث اليهودي النصراني للولايات المتحده من تاثير الفئات الاخرى كالمسلمين عام المؤتمر تحت عنوان امريكاز جوديو كريستيان هيريتج اند يوروبيان ايدنتيتي الميراث اليهودي المسيحي لامريكا والهويه الاوروبيه تعالوا يا مشاركين شاركوا بكلمات كيف نحمي هذه الهويه المسيحيه اليهوديه عشان يزق الأجندة اليهودية في في الهوية الأمريكية، كيف نحميها من هؤلاء الغزاء المسلمين ولا من الأمريكيين الذين يسلمون فهذا مايكل هارت لم يثني على النبي عليه الصلاة والسلام ويعتبر رقم واحد، يثني عليه باعتباره ذكيًا مؤثرًا لا نبيًا صادقًا من عند رب العالمين. سابعًا يا كرام أنت عندما تبني إيمانك على ما يقوله الآخرون عن دينك فإن ذلك يمكنهم من زعزعته بالخطة القديمة المعروفة التي كشفها القرآن. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون" أيوه تروح حضرتك تبني إيمانك على ما يقول هؤلاء إذا خلاص يصيروا يصدروا دراسات وعبارات رنانة وكلام عاطفي فأنت تنبسط ترتفع معنوياتك شايفين يا ناس شايفين يا عالم إسلام عظيم قرآن عظيم بعدين ينتقدوا إسلامك فتنهار معنوياتك ينهار إيمانك آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون يا إخواني بلاش هذا الاهتمام بما يقوله الآخرون عن ديننا بلاش نتناقل هذه الأخبار بلا توثّق فيضحك علينا الملحدون ويهزون إيمان الناس لما يقولوا شايفين المسلمين كيف بيكذبوا علشان ينصروا دينهم أذكر للأسف في يوم الأيام كنت في التكساس ميديكال سنتر في المكان كنت اعمل في بحثي في امريكا وداخل على مصلى في الميثودست هوسبيتال فكان في كتيبات موجوده في مكتبه المصلى من ضمنها كتاب عن الاسلام وما يقوله الاخرون عن الاسلام مسكت الكتيب تصفحته كان من الاشياء المؤلمه كاتبين ان انديان مان سيد قال رجل هندي بعدين مديح للاسلام الله اكبر اصبحنا نبحث عن رجل هندي ما رجل سريلانكي ما رجل في أدغال إفريقيا ولا في أمريكا الجنوبية ولا في ألاسكا ولا في المحيط المتجنب القارة المتجمدة الجنوبية التي ليس فيها سكان فيما أعلم نبحث عن أي أحد يمدح إسلامه الله أكبر يا جماعة الله أكبر فين العزة بالإسلام أتألم جداً عندما يشيع خبر المغني الأمريكي الفلاني أسلم آه بعدين يجي مرافق المغني حتى المغني نفسه ما يستنضفش يرد على هذه الادعاءات، مرافقه الشخصي يقول لا, لا هو لم يسلم ولكنه عبر عن تعاطفه مع المسلمين وحقوقهم، الله اكبر يا جماعه وصلنا الى هذا الحد والله شيء محزن والله شيء محزن يا جماعه يعني خلينا نعتز بالإسلام وتذكر قول الله تعالى: من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. نتذكر قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي شئ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اعتز بدينكم يا إخواني والسلام عليكم ورحمة الله